دوستان عزیز رو نازنین سلام روزتون بخیر امیدوارم دلی شاد معضی جوان وطنی سالم داشته باشید تجری دنیا هست. دوستان عزیز چند روزی بود در خدمتون نبودم سر کار بودم و کارهای ما اینجا معموله یه مقدار طولانی حداقل مال من این شکره و فرصت کارهای دیگر نداریم. و چون من مدت زیادی هست از, از تکنولوژی دور هستم یه مقدار برام سخته یه کامپیوتر جدید گرفتم، متاسفم چون بلد نبودم کامپیوتر نگرفتم که کیفیت کارم مناسب رو داشته باشه ولی به هر حال منو اداره میکنم از تلفن ها بهتره برای من برای کار کردن و به من اجازه میده که یه مقدار آزادی عمل بیشتری داشته باشه یعنی همزمان که دارم با شما صحبت میکنم و فیلم میگیرم به من امکان میده که من اسلایت ها رو ببینم و حداقل با معلومات کافی صحبت بکنم چون وقتی تلفن دستم این امکان رو نداره دوستان دیروز از این کامپیوتر استفاده کردم و دکتر کانال جدید اضافه کردم به کانال خودم یک کانال فارسی پیش به سوی آزادی و یک کانال ترکی به نام دموکراسی. و سعی می‌کنم که برنامه‌هایی که به زبان فارسی دارم یا برنامه‌ای که به زبان ترکی دارم منحصراً در در اونجا هم پخش بکنم نه منحصراً چون من در اینجا پخش خواهم کرد روز کسایی که از روز اول با من بودم می که این کانال رو چند وقت پیش بیست که ماه گذشته میلادی من تصمیم گرفتم که این کانال رو به عنوان یک پروژه پنج ساله سیاسی اجرا بکنم و از شما دو خواستم که منو تقییب بکنید و اگر علاق با من با هم همکاری بکنید این پروژه سیاسی رو ادامه میدم در این پن... کانال به این پنج سال طول خواهد کشید موفقیت و شکست این پروژه رو با هم خواهیم دید و به شما قول دادم که من صادقانه با شما کار در این کانال به هر سه زبان کردی و فارسی و ترکی صحبت می‌کنیم که برنامه خواهیم گذاشت و حتی بی زبان برنامه‌هایی به طبیعت فصلان به این کانال رو میتونید سابسکرایب کنید بسیار خوشحال شد. اگر بکنید ولی اگر فارسی فقط میفهمید، ترکی نمیفهمید یا کردی نمیفهمید، کانال مخصوص فارسی پیش به سوی آزادی رو گذاشتم و اگر ترکی رو دوست دارید گوش بدید، کانال دموکراسی رو چون در کانال دموکراسی بیشتر سعی میکنم مسئله مربوط به سیاست داخلی ترکیه رو صحبت کنم. در اینجا من سعی می‌کنم سیاست مربوط به ایران رو صحبت بکنم. ولی به هر حال دوستان امیدوارم که حمایت لازم را از من انجام بدید و کانالم رو تعریب بکنید چون این باز فیدبک یا بازخوردی که از شما می‌گیرم به من انرژی کار کردن رو میده هر چند شما اگر کار هم نکنید تشویق هم نکنید من این پروژه خودم رو پیش خواهم برد ولی، بودن شما سرعت عمل میده به این کار یعنی من 21م که شروع کردم 21 که پنج میلادی امثال اگر شروع کردم من 42 تا سابسکرایبر داشتم تا 140 هم رفت بالا توی این یک ماه ولی خب اومد پایین به 145 104, بیشتر الان ندارم ولی به هر حال اون موقع یادمه که شروع من به خاطر رسیدم به 50 یعنی من 8 نفر کم داشتم که بتونم برنامه آنلاین پخش بکنم و دوستان همکاری نکردم به حال الان که همکاری شده به بالای 100 نفره هستیم برای رسیدن به مسائل اقتصادی و درآمدزایی باید به هزار نفر برسیم و اون ضرورتی نداره شما چیز بکنید چون این اتوماتیک خودش میره بالا و شما زحمت تون کشیدید لایک کردید و تا حالا سابسکرایب کردید و اومدید بالا که این برنامه رو ببینید امیدوارم دوستان دیگه ای رو هم در جریان کارها بذارید با هم در ارتباط قایم بود این برنامه رو خیلی کوتاه خواهم گذاشت و زمان فارسی و در هر دو کانال پخش خواهم کرد ببینیم چه پیش را آمد دست شما در پکنه